ليش ما تصير مثل ولد جيراننا خالد؟ قال أبو محمد هالكلمه لولده وهو ما يعرف من قصه خالد الا انه تخرج من الجامعه وصار مهندس. جاء خالد للدنيا من بعد طفلين بنت ولد هادين ولطيفين. فرحت العائله بمولودها الجديد الى ان جات اللحظه اللي مشى فيها وهنا بدات الاحداث. كان الابن المشاكس عكس اخوانه يكبر وتكبر معاه الاشياء اللي يخربها وما كان اهله يعرفون مشكلته عشان كذا ما كانوا يبحثون عن الحل في المكان الصح. يتخيل نفسه سوبرمان ويتصرف بدون تفكير يجري ويقفز من أي مكان بدون تردد حتى السيارة يفضل الطلوع عليها من الركوب فيها والنهاية معروفة ما يعرف يلعب مع اللي حواليه ولما يسيطر على اللعبة ما عنده بال يركز فيها يزهق منها بسرعة ويتركها كانت جدة تدافع عنها وتتذكر طفولة ابوه كيف كان متعبهم وفعليا أغلب الحالات اللي مثلها تكون وراثية دخل المدرسه وبما اننا دخلنا الفصل لازم نتكلم بالارقام 56% من الطلاب اللي بحاله خالد يحتاجون مدرس خصوصي 30% منهم يرسبون ويعيدون السنه وهذا اللي صار احتماليه أن يدخن في سن المراهقه اكثر من الضعف للمعدل الطبيعي 21% من اللي عندهم هذا الاضطراب يتجاوزون القوانين مقابل 1% فقط من الاخرين أما المخدرات فاحتمالية الإدمان عليها 17% الحمد لله خالد ما كان منهم بعد ما استلم رخصة القيادة ما كان خالد ولا أهله يعرفون أنه معرض للحوادث أكثر من غيره بثلاث أضعاف لحسن الحظ قبل ما يصير أي حادث بخالد عرضه على مختص وكانت النتيجة خالد عنده ADHD اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه وقبل ما يتخرج خالد من الجامعة ويصير مهندس مر بتحديات كثير تجاوزها شارك في العديد من جلسات الدعم واستمر على توصيات الطبيب وحقق الكثير من طموحاته ويطمح للمزيد الخبر الجيد ان معظم المشخصين بهذا الاضطراب ممكن يتغلبون عليه وما تدري لو سيطر بخالد من بدري على المشكله يمكن يصير عنده ولده خلايا من مخ اينشتاين سحابه من خيالات اقاثا كريستي اسطوره من كراتين والديزني اختراع من مصابيح اديسون وفي الاخير ما يحتاج يمر شخص تحبه بكل هذه المخاطر والحل ممكن يكون اسهل مما تتخيل قد يكون الحل موجود في زياره جهه مختصه المعرفه بدايه الحل